කොහොමද දැන් කيوපාලේ හොයාගන්නේ අපි මොකක් හරි පොඩි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් හරි හොයාගත්තොත් අපිට එයා කරපු හැම මිනিমරුවක්ම හොයාගන්න පුළුවන් අපි හතර දෙනා විතරනින් ඉන්නේ කොහේ ඒතකොට අපේ ඩිනෝ ඒක තමයි මමත් බැලුවේ අපේ ඩිනෝ තාම ආවේ නෑනේ ඉන්නකෝ බලන්න මම බලන්න ල෌ භා ඔබා පරින්.. ඇදා ක පර අර منා Sammy ොද squishy හිගිකිතන් කළවිදරුරක්යකලෝ අදා Lite ලි ඇට අපිට පෙන්වන විදිහට මෙයා අන්තිමටම ඉඳලා තියන්නේ කැලේ එක. සකි අපිට මේ වෙලාවේ යූස් කරන්න පුළුවන් වාහනේ මොකක්ද කියලා බලන්න මට චෙක් කරලා කියන්න. ඒකේ අපිට මේ අනු එයාට අදාළව හැම ඩීටේල් එකක්ම ගන්න අපි දැන් එතෙන් ඒකේ මෙතන තමයි අපිට පෙන්වන අන්තිම තැන. අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ තමයි ඉන්න ඕනේ. අපි කියන් බලමු. අ අපි හතර දෙනාගේ weapons ටික අරගෙන අපි එතෙන්ට යමු. ඒ විදිය හොදයි. එකේ එකේ මඩදී හරි ඔයා ඔතෙන්ටම් වෙලා ඉන්න. තව ටිකකින් අපි ඔතෙන්ට මෙනවා. එයා බය ඉන්න හරිද අනු? අපි දැන් ඔතෙන්ට එන ගමන් ඉන්නේ. හරි. දිනෝ දිනෝ hydration ummer, careg� groans ਡ ਮੂੇ ਡ ਕ ਰੀਨ ਦ? ਡ ਿਨ ਢ ਎ ਹਿਨ ਡ ੍ਿ ਹੱਸ donné, ਡ ਣ ਕ ਨ ਲਗ ਆ ਤੇ ਨ ਼ ਚ਼ ਨ ਅ ਚ, ਨੋ ਦ? ਆ venture something in a criminal festival Nord මම ඉතින් පටන් ගත්තා ගොඩක් නෑද වැඩේ කරන්න. ම්ම් ආ පොඩ්ඩයි ඒකේ. ඒකේ මම නීටල්ස් ටික මම හිතුවා හරි. අනිවාර්යෙන් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මෙයා දන්නවා අපි ආව රැස් කරන්නේ ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් අපිට ගේමක් දෙන්න වෙනස අපි එකෙන් අපේ D no one ඇති කරේ. you i will kill you. get ready for the battle hello kalpana hello hello kalpana කොහෙද <laughs> ඉන්නේ kalpana kalpana kalpanaවද ඔනේ මෙහෙට එන අපි යන තියෙන තමයි ඩීටේල් එකම මට දෙනවා නැත්නම් ඩිනෝඩ් වෙච්ච දේ තමයි ඔයා හිතන්නේ නේන අවදාආත්ම වෙන්නේ නැස්ති වෙලා ඉන්නවා බලමුකෝ මම තමසෙරෝ ජැලෙන්ජ් කරනවා එදෝ